ثم أن الله سبحانه وتعالى لما أوجب على السلطان أن يوفر لقمة الطعام التي سوف يسأل عنها ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبحث في بيوت المدينة يروح يسمع السلطان يطلع بالليل يا يابا السلطان يطلع بالليل عم احنا السلطان عندنا وين عنده سهره واكو ناس عندها عرق واكو ناس عندها مرق دقي مزيكا ورقص يا جدع السلطان يدور على بيوت الفقراء السلط طبعا لانه نحن الناس وضعت امانتها ووضعت الامانه ووضعت ثقتها بيك فلا بد عليك ان تكون قدر المسؤوليه، عيب على سلطان، هو ليش السلطان؟ بس واحد، اذا انت انتخبتك الناس انت اصبحت سلطان. اذا سيدتك الناس على مجموعه انت اصبحت سلطان، فان يبحث في سكك المدينه يروح بالليل يروح بالنهار يدق بيوت الناس ويطبع عليهم ويشوف احوالهم. هذا السلطان مو السلطان اهله وناسه قاعدين بخيم وهو وقاعد بقصور يستحي على على نفسه. يستهان نفسه وهو قاعد وناسه وبناته ونسوانه وبنات عمه قاعدين بخيم بيت معتهم بيت معتهم هو شنو البيت؟ هو شنو البيت؟ شنو طمخ راسه؟ شنو سحر الليل؟ شنو هذا؟ يعني من سبع العظام؟ شنو البيت؟ يا جماعه الخير انا والله دوخ دوخ المساله هو البيت شنو منين بين هذا البيت؟ شنو المستوى هو البيت مو من الطابوق، الطابوق مو من الطين. الطين شو يحتاج؟ ما مه... ماي وانا كره ما النار ومفخره ما النار فضه تحت واكو غيرها بعدين فيش... تسوي كلها باق... باقي تكميلات يعني حي... ناس عاجزه حتى من الطين يطين هي مو هذا البلد بليالي الحمد لله يطين وتفخره العالم ما, ما... لم تجدوا شيئا هذا الفقراء هو معمل معمل الطابوق ما تقول له هو شنو علي هو علم اي مو هذا بالعصر الحجري، مو هاي بيوتهم الان، مو هاي الاثار موجوده هسه هاي هم اجت صناعات، هم اجى الكترون. اي مو هاي وين هاي الاثار هاي مو موجوده من طابوق عمي هاي قبل الاف الاف السنين هاي الطابوقه صنعوها، صنعتها البشريه. هاي العصور القديمه الحصور الحجريه صنعت هاي الطابوقه ولحد الان هاي اثارهم موجوده، هاي الاثار هي من وراء الطابوقه. شنبندله من عائله فقيره تسوي لها بيوت قليله التكلفه بدل ما يعيش الناس بهذا هذا الوضع المزري كرامه الناس الان جاي تنزل بالارض الناس جاي تعطي حتى شرفها بسببكم والخير اودعه الله في هذه الارض